صلاح یر وسلم کیا ہبی بلا درد پڑتا درود پڑھتا ہوں تو ضرور پڑھتا ہوں جس لیے مجھے فیض حسین ملتا ہے جس لیے جب فیضے حسین ملتا ہے پر نسل ہو نئی یار سو دسلم یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاء میرا نیو کلام ماشاء اللہ ان کریبارہ ہے تو اس کے آپ کو دو شا گا لگا ہے کل پے جنڈا علی کے بیو ہے کھل تے پہ جنڈا ادی کے بیٹوں کا الی کے بیٹوں کا لگا آد بڑا بولن دہروت با کا بڑا بولن ہروت با آدی بی سر ہوس امام مہدی تک حسن ہو سیک امام مہدی تک بڑا ہی پا کہ سجرا تو کا بڑا ہی پا کہ سجرا یے کے کا یہ بتایا علی کے بی حق پہ پہرا الی بے دین حق پہ پہرا بیٹوں کا بیٹو ہی پا ہے سجرا علی ب سارے سہبا سے پیار کر پیار کرتا ہے جو سہج دل سے ہے منگتا علی کے کا جو سہج دل سے ہے منگتا علی کے کا علی کے بی ٹوکا کرتا کوئی کمی نہیں سے ہے منگتا علی کے کا جو ہے منگتا علی کے, کا, منگتا، علی کے کا وہ سے ہے منگتا عیے تو جو سہج دے سہ مستا علی کے بے تو مار نارا یا دیدا یا نیدا رب دے ولی نع دید دیدارب دلی مارو نعر جائے دیدار مارو نعرہ جائے مارو رب تم مرشد شہ مرشد،, مرشد لال سونا سنگ ہمیں تے علی دلی دہ آر نارا جاولی دا علی رب دے دا. حق نو مننا سچ حق نو مننا وچن پنج تن دنگا پاک پنج تن دن نا سیوئے تھے بین رینا سیوے تھے بین رینا چلو چلی جا لیدا جالدارب دی ہوتا جے انائے ہوتا جے انائے ہوتاجے انائے مولا دل مشکل کشا مولا مشکل کشا جو مشکل چ میں لنگ جانا نام لے کے شیر جریدا مارونا